Ten jsme kreslili v Praze, ulice Nekázanka, číslo 10, páté patro, poslední dvě patra, schody jako do nebe. A tam jsme na začátku měli jednu místnost, potom dvě místnosti, ale některé věci jsme kreslili u Šrámka. Uhum. Uhum. Pač Rámek, tehdy měl ten zahraniční odbor konstruktivý, ale základní nábrh jsem dělal v této djouře, v pátém patře nekázánka 10. A setrval jsem tam téměř 25 let. <laughs> Neuvěřitelná doba. Prostě ty možnosti, které dneska jsou, v těch materiálech, my jsme museli být velice skromní. A i ten pavilon postavit za se rozumné prostě peníze. A navíc ho udělat ještě tak, aby byl prodejný. A on se dobře prodal a je na místě a funguje, i když na dvou částech je to rozdělený, ale je to krásný. Pačte, já opravdu jednou z mála pavilonů, který přejel na Newfoundland, všechny ostatní, prostě byly prodané, ale postupně se stejně všechny zlikvidovaly. On byl výstřední, celý přízemí otevřeme kompletně přes sklo, aby ten pavilon byl jakoby ve vzduchu. Uděláme k tomu tu druhou partii té restaurace, která sama v Bruselu uhromnej úspěch, ale v Montraru ještě větší. Kachna na pomerančích se stalo prostě heslem. A pak celá řada přátel, který volali z Ameriky a že nechtějí nic mimořádného že chtějí na tu výstavu, ale že hlavně chtějí do hospody. Ať uděláme jenom guláš s rohlíkem a naše, naší plzeň. No vyšly ohromné recenze, prostě hned prostě po otevření ty novináři, aniž byli ničím podpraceni nebo nuceni, prostě se jim to ohromně líbilo. A jak se to dostalo na první stránky novin, tak tím byl Dán Povel. Aby jste ještě nebyli v Československém pavilonu, no a ty záběry jsou známé, že se brána ráno a lidi s úprkem, úprkem letěli, aby nestáli 6 hodin, ale aby stáli třeba jenom hodinu a půl, aby se dostali dovnitř. Poněž u nás byly až šesti hodinové fronty, dostat se, já bych to nikdy nevydržel, ty kanadění to vydrželi.